Dostat se mezi hvězdy byl odvěký sen mnoha generací lidí. Nicméně, jak můžete pozorovat za mnou, že oprostit se od gravitace není vůbec žádná sranda. Lidské svaly to prostě nedokážou. Naštěstí s postupující dobou se zlepšily jak technologie, tak naše znalosti a dobrali jsme se mnohem lepších výsledků. Rakety patří mezi jedny z nejsložitějších strojů, jaké kdy lidstvo vyprodukovalo. Při jejich letu se jednotlivé komponenty motorů i nádrží dostávají až na kraj svých možností. Dodnes je tak každý start velkým riskem. Zde vidíme rakety malé i velké. Některé mají urychlovací boční bloky, jiné ne. Je to proto, že každá raketa byla vyrobená v jiné době a za jiným účelem. Ptáte se, jak taková raketa funguje? Je to na první pohled relativně jednoduchý stroj. Tady jsem si pro vás takovou jednu jednoduchou raketu nakreslila. Jedná se vlastně jenom o velký válec, složený z několika stupňů. V prvním stupni můžeme najít dvě nádrže. Jedna na palivo a druhá na okysličovadlo a vývody do jednotlivých motorů. V druhém stupni poté najdeme v podstatě to samé, ale v menší verzi. A třetí stupeň tvoří náklad, který do vesmíru vynášíme. A proč mají rakety jednotlivé stupně? Tyto stupně jsou velice důležité. Dole u země potřebujeme silné motory které dokáží raketu zrychlit na první kosmickou rychlost. Se stoupející výškou slábne gravitace jen pomalu a prázdné tanky paliva, okysličovadla a motorů prvního stupně se stávají přílišnou zátěží. Proto je efektivní se jich zbavit. Odhodit je. Druhý stupeň funguje v podstatě stejně a třetí stupeň už jen udržuje oběhovou, kruhovou kosmickou rychlost kolem 28 000 km za hodinu a navede náklad na přesnou oběžnou dráhu a vypustí jej. Je jasné, že to všechno vyžaduje precizní inženýrské zpracování. Raketa pak musí splnit svoji úlohu, která z pravidla trvá maximálně 10 minut. Za 10 minut doručí náklad na oběžnou dráhu a během letu se postupně všechno zahodí. No naštěstí už někteří lidé učí létat rakety pospátku a přistávat, třeba jako Falcon 9. Pokud můžeme některou raketu použít víckrát, je to samozřejmě ohromná finanční úspora. Nic lepšího než rakety jsme zatím nevymysleli. Dostat se do vesmíru není vůbec žádná brnkačka. Rakety vynášejí důležité vědecké náklady, ale třeba i telekomunikační družice, bez kterých bychom neměli satelitní vysílání, internet nebo třeba rychlou globální komunikaci.